ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક ચુક છુક ચુક ચુક ચુક ધુમાડો છોડતી મુસાફરો ચાલતી इंजिन पीड़ू मीठी सीटी वगाड़क <स्थाँगा> जाए छे, पाटा ऊपर चाले छे आधा खसो अरे आधा खसो रेलगाडी आ रेलगा લા